Antara adab yang jangan diabaikan bagi orang yang berkorban adalah bermula satu Zulhijjah sehingga tarikh disembelih binatang. Contoh, kalau binatang itu sembelih pada 11 Zulhijjah, hari kedua, hari raya. Maka, bagi orang yang berkorban itu, dia tidak boleh memotong kukunya ataupun membuang bulu-bulu yang ada pada badannya. Ia disunatkan buat demikian kerana semua yang ada pada badannya akan menjadi kafarah kepada dosa-dosanya apabila disembelih binatang ternakan tersebut. Jadi, siapa yang nak potong kuku ataupun nak potong bulu semua, potonglah sebelum. Satu zulhijjah. Tapi kalau terlupa juga tak ada masalah lah. Kau dah pelik sangat potong je lah.